Hola, xics i xiques de Tercer. Avui anem a estudiar els ecosistemes aquàtics. Els ecosistemes aquàtics són aquells en els que els éssers vius viuen en l'aigua. Poden ser marins o d'aigua salada. I també poden ser d'aigua dolça. Respecte als ecosistemes marins o d'aigua salada, poden ser de dos tipus, o els mars o els océans. Respecte a la flora que podem trobar, són les algues i les posidònies, que formen grans praderies en el fons del mar. Els animals que s'han adaptat als ecosistemes marins són les balenes i dòfins, que són els més grans, també les tonyines, les saldines polcs, les meduses, entre altres. Els ecosistemes d'aigua dolça són els llacs, les llacunes, els rius, els tolls, els estans, etc. Les plantes que destaquen són els jocs i els nenúfars. i respecte als animals, abunden els càrancs, les tortugues i granotes i també les truites i Molt bé, alumnes de tercer de primària, ja sabem un poquet més del món i de les ciències naturals.